ترجمة <laughs> ده <تضح> لا <تضح> <تضح> <تضح> <تضح تضح>. <تضح>. <تضح> أيها <سؤال> <تصفيق> وان ربك لم ما يمونك اخره وَكَانَ الانسان جُنُودٌ ويا <تصفيق> ويا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Bye-bye! بطو يا يا وكان الانسان مكونا وتحن الليل والنهار ايادي Ours is the kingdom Oh my ولكن الثاني أنزلنا القوى